Найбільшу кількість медалей для командного результату юніорського чемпіонату з плавання виграла вихованка спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Моторсіч Ірина Мілютіна. На її рахунку три золота в індивідуальних змаганнях та срібло в естафеті. Мені нравиться плавати штра, Мені подобається плавати швидко, подобається робити прискорення, подобається перемагати. Якщо маєш перемоги, то і надалі все виходитиме. Постійно працюю над витривалістю, досконалюю техніку, аби відточити всі елементи проходження дистанцією. Грибки, повороти, виходи на старт – це важливо. Забрізьку область під час юніорського чемпіонату представили вихованці двох шкіл – «Моторсіч» та «Спартак». В особисто командних змаганнях взяли участь представники всіх областей України та міста Києва, розповідає головний суддя змагань Ігор Орлов. Тут представлені, всі олімпійські дистанції. Тут представлені всі олімпійські дистанції, які існують у плаванні, крім 800 метрів та 1500 метрів вільним стилем у юнаків і дівчат відповідно. Також естафетні запливи. За словами Ігоря Орлова, у командному заліку, де враховували загальну кількість золотих нагород, збірна Зеврійської області посіла друге місце, пропустивши вперед представників Дніпропетровщини. На третьому – вихованці Київської школи плавання. Валентин Пересипкін. Новини на Суспільному. Запоріжжя.